Liviu Dragnea, afirma ea cu implicații majore, nu am fost la zilele de natere ale filor SRI. Președintele PSD, Liviu Dragnea, face o afirmație cu implicații majore în jocul politic. El susține că nu a fost nici la zilele de nate ale efilor din SRI, nici la tăierea porcului de la Vila SRI. Această afirmație este una cu implicații majore, pentru ce, în spaiul public, s-a afirmat în mai multe rânduri ce ar exista imagini Dragnea la astfel de evenimente. La ce evenimente? N-am negat niciodată ce am fost la evenimente NRE. Am fost la evenimente oficiale ale SRI, se făceau în special de ziua naional, de ziua SRI. Erau peste 100 de oameni acolo, de la toate instituțiile, de la ICJ, de la DNA, de la toate instituile. Nu am fost la ziua niciunui F al vreunui F din serei nici la tăierea porcului la serei a declarat Liviu Dragnea